طفل صغير يرتدي زي الساحرة يركض بالكرة بشكل طبيعي حتى تشعر انه لا يستطيع الركض من دونها. من هو لوكا مودريتش؟ تعال احكي لك. طفل الحرب لوكا مودريتش الذي ولد في عام 1985 في مدينة زادار الكرواتية حيث خاض ظروف الحرب القاسية مع عائلته من ثم التحق في نادي دينامو زغرب في عام 2002. ثم ذهب بنظام الإعارة في نفس العام إلى نادي زرينيسكي مستار ليعود في عام 2005 ويبدأ مسيرته الاحترافية في نادي دينامو زغرب. مودريتش, مودريتش مودريتش عندما يدخل في أرضية الملعب كل شيء يتغير كل شيء يجعل ريال مدريد أفضل حتى العش بدأ لانه أنه يتراقص من تحت أقدام مودريتش حصد ثلاثة ألقاب متتالية مع نادي دينامو زغرب الكرواتي من ثم توج أفضل لاعب في دوري الكرواتي لعام 2007، ثم انتقل إلى نادي توتنهام الإنجليزي بصفقة تبلغ قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني، ليحقق أحد أحلام السبيرز في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه. من ثم ذهب إلى نادي ريال مدريد في عام 2013، ولكن كانت الصدمة أنه تم التصويت على لوكا مودريتش كأسوأ صفقة في ليغا في عام 2013 ولكن لم يعر الكرواتي الكثير من الاهتمام لهذه الأخبار وفي عام 2014 بدأ لوكا في الدخول بشكل كبير في تشكيل ريال مدريد مع المدرب كارلو أنشيلوتي ليثبت نفسه أنه أحد مهندسين خط وسط ريال مدريد ويثبت أنه أحد رجال العاشرة كل أكسل الفوارس يخبروك بهمتي ومواقفي في الحرب حين أطاع من نار شعلة في عام 2017 وصل لوكا مودريتش الى ذروته الكرويه حيث اصبح مفتاح اللعب الاساسي في ريال مدريد عبر الكرات الطويله والاختراق المباشر ومراوغه الخصم وهزيمه الرقابه الفرديه واذا حاولنا وضع وصف له فهو استاذ ضبط الايقاع حسب رغبه المدرب